السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أه معكم اختكم شروق فتوح من, من مصر أه طالبه بكليه الصيدله في الفرقه الرابعه أه كنت سابقا في هذا الموقع موقع مستقل كنت أه بحساب اخر لكن تعذر علي الوصول اليه مجددا فعملت حسابا جديدا لم تكن لي مشاريع كنت قد عملتها بعد يعني لاني كنت بعيدة عن يعني كتبي واوراقي واشيائي الحمد لله جديده الان يعني يعتبر لاني لم اقدم مشاريع قبل ذلك في موقع مستقل أه لكن الحمد لله لدي خبره يعني بال بالعلوم المختلفه يعني أه الحمد لله ااا أه ااا أه أه أه لدي مهارة جيدة في اللغة الإنجليزية والعربية وأستطيع الترجمة وإعداد النصوص المترجمة يعني من اللغتين العربية والإنجليزية من العربية إلى الإنجليزية والعكس في دراستي يعني تأخرت قليلا في إتمام الجامعة لاني كنت مريضة دعوتكم لي وأرجو الله أن يعني نتوفق في العمل معا إن شاء الله